14-річна хмельяшанка Каріна Плахтій вирішила вакцинуватися від COVID-19, чому саме свою думку обґрунтовує так. Кожна людина, незалежності від віку, чи це дитина, чи це підліток, чи це доросла людина, має мати щеплення, так як воно забезпечить легкий перебіг хвороби і дасть надію, те, що не буде летального випадку або більш серйозного перебігу. Каріна додає, побічних реакцій після вакцинування не боїться. Перед вакцинацією я обов'язково зроблю медогляд та загальний аналіз крові для того, щоб побачити, чи все в мене в організмі зараз в нормі, чи можна мені робити щеплення. Позиція доньки щодо вакцинування від ковіду батько Каріни Сергій вважає переконливою. Вона прийшла до цього абсолютно сама. Повірте, ніякого тиску, там, вмовлянь взагалі не було. По-перше, ми вакцинувалися з дружиною ще влітку, в перші хвилі. Тоді, як і черг не було, і вакцина була без усіляких там ускладнень, скажімо так. Тому донька бере з нас приклад, вважає, переконана, що це правильно. Ми її підтримуємо в її виборі. Сергій Плахтій додає, перед вакцинуванням радилися із лікарями та вивчали досвід щеплення дітей за кордоном. На сайті Міністерства охорони здоров'я України рекомендували щеплювати від covid 19 дітей віком від 12 до 17 років, за бажанням батьків та якщо в цьому є необхідність, щеплюватимуть їх вакциною Pfizer. Це єдиний препарат, який затверджений для вакцинації дітей в Європі та США, зазначається на сайті. Лікарка-інфекціоністка Хмельницької міської дитячої поліклініки Валентина Ловшина каже, у яких випадках не слід робити вакцинування дітям. Якщо «Екологічна реакція на один із компонентів вакцини, якщо дитина перехворіла міокардитом або перекардітом, то слід поки що не вакцинувати дитину, якщо дитина перехворіла мультисимптомним синдромом, то слід відтермінувати вакцину пізніше». Перед вакцинуванням, додає Валентина Ловшина, дітям слід пройти ряд обстежень. Ну, Звичайно, загальний аналіз крові бажано би здати, загальний, загальний аналіз сячі – теж здати. І має бути обов'язково згода батьків, і якщо вже отримати тоді направлення від свого педіатра чи від сімейного лікаря і йти в пункт щеплення. Але це при цьому мають обов'язково бути батьки. Медична директорка комунального підприємства Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь розповідає. За весь час пандемії в нас проліковано 4300 хворих з підтвердженим діагнозом COVID. З них 168 – це діти, приблизно 4%. Наразі їх хворіє набагато більше, але в лікарню попадають тільки ті діти, які заслуговують увагу. Додаємо, були випадки, коли ковід у дітей був в неважкій формі, проте з важкими супутніми захворюваннями. Захворювання перебігає переважно у середньо важкій формі. Тобто це діти були з клінікою бронхітів, з підтвердженими пневмоніями. Два випадки були – мінінгітів один випадок енцефалітичної реакції, декілька випадків мультисистемного синдрому. За словами Нінель Марцонь, зі 168 хворих дітей на ковід були лише троє в реанімації. Наразі у лікарні перебуває дев'ять дітей хворих на ковід. Як зазначила Каріна Плехтій, планує робити щеплення, коли будуть готові усі аналізи. А це протягом цього або наступного тижня. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.